احد الاخوه يود ان يعرف اعراب هذه الكلمه هل يتغير معناها لو تغير تشكيلها؟ نعم وهي لا اله الا الله يعني لا اله الا الله فرابها رابع لا اله لا, لا, لا ناس واله اسمها من معه بس في محل لا وخبرها محلول تقديره حق على الاصح لا اله حق وإلا الله إلا حفظ الشفاه والله بدل من حق والبدل ليس لابد في الأول مرفوع هذا ما هو مثله هذا هذا هو إعرابها الصحيح وقال قوم معنا لا إله إلا لا إله موجود إلا الله وهذا ليس بصحيح بل هناك آلهة موجودة غير الله البدوي إله موجود والحكيم إله عند أهله موجود والعبد الباسط إله عند أسمائه موجود وهكذا أصنام موجودة في الهند وفي الهند وفي كل مكان وفي الصين وفي الأخرى وفي أماكن كثيرة أصنام تقعد مع الله تقعد تتولى آلهة مع الله لكنها باطلة فلا إله حق إلا الله أما من قال لا إله موجود هذا غلط لكن لو جد فيه لا إله موجود بحق استقامت كلمة لكن لا إله حق إلا الله يعم يعني الموجود وغير الموجود ما هنا حق أبدا لا موجود ولا معدود ما هنا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى ليس هناك آلهة حق قد وزال لا ما هناك إله حق إلا الله سبحانه وتعالى نعم